Ja, på Linnes Hammarby visar vi många olika typer av markanvändning och många typer av äldre markanvändning. Och här står vi vid en sak som var väldigt vanligt förr men som är väldigt ovanligt idag. Vi står vid en svedja. Och Claes, kan du säga någonting lite gärna om hur har den här svedjan kommit till? Ja, vi vet att i Uppland förr i tiden så svedjades nästan alla utmarker. Och... Principen var ju det att man hög ner slut och rensade gångvirket och sen tog man det eldade riset. Och i askan sådde man svedjeråg. råg. Alltså råg var det alltid fråga om, inte havre eller vete eller något sånt där, utan det var råg. Och fördelen var ju att man slapp jordbearbetning. plöjde inte, harvade inte, utan möjligen så kraftsade man ner med någon gran ruska eller Svedin är ju väldigt förknippad med finkulturen som kommit till Sverige på 1500-talet och 1600-talet med de stora hota i norra Sverige. Men det här är något annat? Ja, det här är en så kallad caskisvedja eller en småsvedja, lövsvedja kallas det också. Och det här förekom långt innan finnarna från Savelax kom med sina storsvedjer till Hälsingland och Värmland. Så det här var något som har pågått sedan medeltiden åtminstone i Mellansverige, Småland, Västergötland och Södra Sverige. Och då gick man så att man svedjade tunnland eller ett halt och så fick det växa upp råg första året. Det var ganska mycket näring i rötterna som frigjordes. Nästa år kunde det se ut så här, ett gott bete. Ja då kom djuren hit att beta. Ja då kom djuren hit och beta. och så småningom så kom slyt tillbaka och så hade man en vandringsrotation så efter 30 år så kom man tillbaka till det här stället och det igen. Men är det värt allt jobbet att odla på så här? Får man någon avkastning? Från... Ja det är väldigt lite jobb. Det var ju det som var poängen va? Eh, jämfört med en, en åker. Och... Det har gjorts beräkningar på det här bland annat av en forskare som heter Lars G. Larsson och han menar att det här gav tio gånger utsedet. Medan en åker i Småland på motsvarande sätt kanske gav tre gånger utsedet. Ja, tio gånger utsedet är ju en väldigt bra utdelning på... Ja, bra. på... Så att jag menar ett tiondels tunnland gav lika mycket som ett tunnland permanent åker. Och hur länge har man sån här betesmark efteråt Och hur länge? Ja det beror lite på, men Linné menar ju, han har ju noterat allt. Att eh, Sverige hade en rotationstid på 20-30 år. Och betesmarken kanske varade eh, 3-5 år. Sen började det bli för mycket sly igen. Men innan det blev betesmark så odlade man ofta rovor, svedierover ett år. Så att, för att säga, först, Svedgeråg, sedan rovor, sedan betesmark. I det här området finns ju tre generationer av Sverige, och det vi har bakom oss här är ju årets. Det här eldades i augusti förra året och såddes i september. Ja. Och nu ser vi att det har kommit upp och det är ju nästan en meter högt på de här högsta ja. ställena. Det, det är förvånande därför det här området såg ju ut som du har skogen där va? Alltså helt mörk förna, inte ett grästrå och verkar väldigt magert, som de här stenblocken visar. Men det är bara ett år man kan odla, eller kan man odla fler år? Nej, alltså du kan odla spannmål ett år, råg. Men sen måste du gå över till roar. Mm. Och sen är det ingen idé att så längre. Men det här landskapet det är ju någonting som är okänt egentligen. Därför man pratar om åker och äng och tomt. Men man pratar väldigt lite om svedjodlingen som var så dominerande mellan Sverige. Ja, jag tror att det här är en väldigt viktig sak om man ska förstå det äldre odlingslandskapet. Att förstå att det var mycket mer dynamiskt. Det var inte så statiskt att man bara har åker och äng. Utan man kan också odla i skogen. Och tittar vi runt i världen idag så är det ju svedjodling ganska vanligt i många tropiska områden. Ja, ja det är det. Sen kan man ju säga att det fanns en annan fördel med det här. Och det var att skatte... Mässigt, så gillade inte fogdarnas svedjor. De visste inte riktigt hur de skulle förhålla sig. Åken kunde man mäta upp eller med avkastning och så vidare. Kor kunde man ta smöret av och så vidare. Men hur beskattar man svedjeodlingen? Den, den föll mellan stolarna. Och lite grann så blir prästen också irriterade på att de får inte får sitt tionde från svedjorna så gör de ju skrifter. Men det verkar vara lite liten livlina för bänderna när det var riktigt fattigt och dåligt. Så fick de åtminstone svedgerågen. Ska vi gå ner och titta på leernation 1 och 2 av ja, de här svedgerna? Ja, det kan hur de väl hur, hur, hur successionen hur, ser succession. ut. Här är ju väldigt högt gräs. Ja, och, och mycket starr. Star, ja. Kanske inte så smakligt för korna. Nej, men eh, det är väl bättre än den förnan som är inne i skogen. Ja. När det är lite torrare så är det en ganska trevlig gräsvård här. Mm. Och så ser du stubbarna här. Ja, här är ju fullt av stubbar som ja. är förkolnade. Ja. Och de behöver inte tas bort alltså i en svedja? Nej, man, man plöjer inte, man rensar väldigt grovt, man låter stubbarna vara kvar, man låter stenarna vara kvar. Så att det är väldigt lite arbete som behövs för att få en spannmålsavkastning. Och den nya skogen är en självsås. En självsås, ja. spontant. Och vi får väl se hur det går till här. Det vet vi ju inte. Därför det här är ju första gången på fem, ja, 300 år i alla fall på 300, ja. som någon har svedjat här. Så det blir spännande.